Žire poľo rozvíja, Žire poľo ženio, aj ja červená supnička Vreľký un cud, moja mladá ženíčka Žire poľo ženio, aj ja červená supnička Vreľký un cud, moja mladá ženíčka Zadíži vychodí východí, majú vyjahádzavania, dievčatko nechodí. Na lúčke, kde je zdenátej, malo dievčatko, po deviatej. Na lúčke, kde Žeš obánová Na lásku mu to platíš Poctivosť aj zelený vienok ztráti Na lásku to platíš Poctivosť aj zelený vienok ztráti 3 dni som travičku kosil Stačí to, nestačí v som o otecka prosil, aby mi odpustil. Aby mi odpustil, čo som za tejto noci dopustil. Aby mi odpustil, čo som za tejto noci dopustil.